Menežen znanja zagotavlja, da je v podjetjih pravo znanje na voljo pravim ljudem in v pravim trenutku. Omogoča naj in preko tega to, da posamezniki skupine in podjetje znanje pridobijo, da, kadar je to potrebno vsi pravilno in enako razumejo, ter ga zavedno ali nezavedno uporabijo v trenutkih, ko ga potrebujejo. Po besedah Pitra Drakerja, Gre management znanja za usklejevanje in izkoriščanje virov organizacijskega znanja za namenom ustvarjanja koristi za podjetje in za njegovo dolgoročno konkurenčno prednost. Na podlagi tega izreka lahko kot aktivnosti menedžmenta znanja prepoznamo ne samo tiste, ki se nanašajo na neposredno ravnanje z znanjem. Tomeč tudi tiste, ki so za znanjem povezane posredno preko vodenja ljudi, njihovega motiviranja, Zagotavljanje sredstev, koordinacija aktivnosti ter seveda merjenja in ocenjevanja znanja ter ravnanja z njim. Če se ne merimo, namreč ne moremo menedžirati. Pri predmetu bomo management znanja spoznavali predvsem z vidiko strateškega menedžmenta, menedžmenta človeških virov ter informacijskih in računalniških ved. Z vidika strateškega menedžmenta bomo na primer opredelili intelektualni kapital ter njegove sestavine, kot je na primer človeški kapital. Teorija človeškega kapitala je pomembna tema, ki so jo skozi zgodovino obravnavali tako ekonomisti kot tudi psihologi. Še posebej se bomo v okviru obravnave intelektualnega kapitala posvetili vprašanju, kaj je znanje in kako le to nastaja. Da bi namreč bili zmožni obljadovati znanje, moramo znati odgovoriti na ti dve vprašanje. Na vidik management človeških virov bomo naleteli na primer pri obravnavi organizacijskega učenja, Slednje bomo povezali z običajnimi teorijami individualnega učenja, vendar izpostavili, da organizijsko učenje nikakor ni se individualnega učenja, zato, da se neko podjetje uči hitreje kot konkurenca, kar je pomembno z vidika dolgoročnega priživetja in uspešnosti. Ni dovolj zaposliti posameznike, ki se radi učijo, pomembno je spostaviti ustrezno organizijsko klimo, vodenje, infrastrukturo, pomožnosti, pa tudi ustrezne sisteme managementa znanja. V prvem delu predmeta bomo spoznavali management znanja predvsem z vidika ljudi, procesov in aktivnosti. Informacijsko, komunikacijske tehnologije, ki so na primer tehnologije strojnega učenja, rudarjenja podatkov, umetne inteligence in podobno, se bomo le posredno dotaknili. Boste pa te osebine podrobno spoznavali v drugem delu predmeta z dr. Srečkom Natkom. V e-učilnici lahko najdete večino beril, video-materialov in nalog, ki jih je potrebno prebrati, videti ali narediti v času izvajanja predmeta. Poleg materialov v e-učilnici lahko za študij uporabite tudi materiale, ki so našteti kot literatura pri predmetu. E-učilnica je vzpostavljena kot podpora izvedbi predmeta v živo, razdeljena je na poglavja, ki ustrezajo posameznim srečanjem v živo. V vsakem od poglavij boste našli navodila za študij iznotraj poglavja. V e boste tudi reševali kvize, odajali, bodi si individualne, bodi si skupinske naloge. V e učilnici boste iz obveznosti, ki so pogoj za pristop k končnemu pisnemu izpitu, tudi točkovani. Kot je običajno na MFDPŠ, je za pristop k pisnemu izpitu pri teh obveznostih potrebno doseči vsaj 60 odstotkov možnih točk. Morda velja na tem mestu izpostaviti, da gre pri sistemih managementa znanja za predmet magisterskega študija, kar pomeni, da pri predmetu ni podarek na praktičnih receptih, temveč na razumevanje širših konceptov, upravljanja znanja, ki lahko, če jih posameznik dobro razume in jih zna povezovati, vodijo do odličnih praktičnih rešitev. Želim vam uspešne študij.